مستنينا دعمنا استننا مليش ما تطلو سلطه بكوره الغامق تينا باشا غرامو اللي عاديها تضرو سكر ستاج القرحه ليل نشيد شندو سودا فرحه البلاد حتى بس شيعو في مسيدها فتني كريتيكي وباستندو شيوع وفلتي بيرو موسيقى وفن تديرو نستنى فتوري ملعون في دور يا اخو في الناس هيحسرو